السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابع معكم السلسلة كيف تختار سماعتك صح والنهاردة الأولوية رقم 8 وهي القدرة على انك تستخدم وتسمع التليفون الارضي من خلال السماعتين مع بعض أه الخاصية دي بتخليك لو انت بتتكلم في التليفون الارضي مجرد انك ترفع السماعة وتحط التليفون على سماعة الاذن اللي انت تحب تتخرب منها وتحطها عليها وليكن اليمين انا بحق انا عاملها على الودن اليمين فبمجرد ما اعمل كده السماعة بتتقلب اوتوماتيك على برنامج معين بياخد الصوت اللي طالع من التليفون الارضي وينقل للسماعه دي وينقل للسماعه الثانيه فبشمع من الودنين مع بعض فبيدي توضيح وقوه اكثر وفي البرنامج ده بيلغي الصوت بتاعت الناس اللي حواليا بيقلله خالش علشان اقدر اشمع اللي بيكلمني في التليفون بتركيز وبوضوح فلو انت من الناس اللي بتستخدم التليفون الارضي سواء في البيت وده قليل او في العمل وده الاكثر فانت محتاج تتاكد ان الخاصيه دي متاحه وموجوده لو انت محتاج تتكلم في التليفون الارضي اما لو انت مش بتستخدم التليفون الارضي تماما فانت با... مش محتاج تسال عليها. لكن المهم جدا ان انا اوضحها علشان لو انت بتستخدم التليفون الارضي يبقى لازم تسال على امكانياتها وهل الامكانيه دي موجوده ولا لا ويبرمجهالك يعملها لك لانها محتاجه آه انها آه تفتح يعني حتى لو سماعه موجوده لازم تقول له انك تفتح لي الامكانيه ديت ويبرمجها فكده انا خلصت الاولويه رقم ثمانيه، اتمنى تكونوا استفدتم، ولو في اي تعليق او سؤال شاركوني بالاسئله وهرد عليكم في الكومنتات او في فيديو لاحق، شكرا جزيلا لمتابعتكم وتابعوني في السلسله للحلقتين الجايين ان شاء الله، سلام عليكم.